عزیزان سلام حالا براتون پیش اومده که بخواین توی تمام فایل های پروژهتون اسمتون مشخصاتتون به عنوان برنامه نویس، وجود داشته باشه و حتی هر فایل جدیدی داخل IDE تون ایجاد میکنید این مشخصات داخل اون هم به صورت اتوماتیک بیاد اگر جز نیازهای شما هست حتما با این ویدیو همراه باشید توی این کلیپ قصد دارم به شما آموزش بدم چطور با استفاده از آی دی های جت برینز، هم از اپکو، سی لیون، دیتا گریب، گولند، پی ایش پای چرم و هر آی دی دیگه ای که توسط شرکت مطرح جت برینز تولید شده، همیشه اطلاعات کپی خودتون رو به عنوان برنامه‌نویس توسعه دهنده به صورت خودکار تو فایل‌ها درج کنید. نکته جالب توجه اینه که شما معمولا با افراد متعدد یا شرکت‌های متعددی در حال همکاری هستید و ممکنه نیاز داشته باشیم برای هر پروژه اطلاعات رایت متفاوتی رو داخل فایل های اون پروژه سبت بکنید خب من برای این آموزش از آیدی پی ایش بی روی مکبوک استفاده میکنم و البته مراحلی که دارم انجام میدم داخل آیدی های دیگه جت برینز و سیستم آموز های دیگه تقریبا به همین روال هست حالا بعضی جاها کلیدهای ترکیبی متفاوت هست که حتما توضیح میدم خدمتتون. برای شروع ابتدا یه پروژه داخل ایدی خودتون باز کنید. ایدیتون حتما باید جت برینز باشه. یعنی از شرکت JetBrains باشه. در مورد وی صحبت نمی کنیم، در مورد Sublime صحبت نمی کنیم. در مورد ایدی های جت مثل پی اچ پی مثلا، داریم صحبت می کنیم. ایدی رو باز کنید، یه پروژه رو باز بکنید و دوبار کلید شیفت رو فشار بدید. و اینجا بنویسید کپی رایت. به محض اینکه کپی رایت رو نویسید برای شما یه سری گزینه رو میاره. اول اینکه اگر می‌خوین از امکان کپی رایت استفاده بکنید، باید پلاگین کپی رایت روشن باشه و نصب شده باشه. که طبیعتا وقتی آیدی رو نصب میکنید پلاگین‌هاش هم به صورت خودکار نصب میشه و کپی رایت هم پلاگین های اصلی خود ID های جت هست و فعال معمولاً. ما کپی رایت کلیک میاد داخل پنجره پرفرنسز و بخش کپی رایت. اگر میخواید به طریق دیگه این پنجره را باز کنید داخل منوی فایل یه گزینه به نام پرفرنسز وجود داره که الان ما رو مک هستیم. روی مک این گزینه توی منوی PHPStorm یا اسم IDE تونه و گزینه پرفرنسز اینجاست. میزنید داخل بخش ادیتور کپی رایت رو دارید و با این صفحه مواجه میشیم ابتدا برای این که بتونیم یه پروفایل ایجاد بکنیم وارد بخش کپیرایت پروفایلز میشیم کلید به علاوه رو میزنیم پروفایلی به نام یمن می‌سازم، مثلا داخل این پروژه میخوام اطلاعات خودم بیاد و بله خب به شما یه متن پیشفرض نشون میده این متن پیشفرض باید بخشش پاک بشه میبینید از اینجا تا اینجا لورمیب سام هست و ایسای توضیحات داده اینجا هم ابتداش کپی رایت، اوژینال کامنت مج اگر کلمه کلیدی کپیرایت رو پیدا کرد که از قبل داخل فایل وجود داشته باشه ریپلیسش میکنه و در نهایت اومده از ابجکت تو دی استفاده کرده یک قابلیت جالب و مفیدی که جت برینز داخل آیدی هاش برای نوشتن متن کپیرایت در اختیارتون میذاره استفاده از وری هاست یا متغیرها این متغیرها امومن اطلاعاتی در مورد نام پروژه شما یا تاریخ اون روزی که دارید کپیرایت رو در واقع ثبت میکنید داخل این فاریا تغییرش میدید به شما میدن برای اینکه بهتر درک بکنیم که چطور از وری ها استفاده بکنید من سایت جت برینز رو برای شما باز میکنم Peter خب خب، داخل سایت Jetrainins حالا من اومدم توی بخش پایcharرم ولی برای هر آیدی این آموزش هست. توضیح داده که چطور از این وریبل ها استفاده بکنیم همطور که میبینید وریبل رو ما داخل PHP Storm هم داریم. و تو دی که خودش گفته به صورت یک آبجکت آبجکت دیت اینفو هست و این کار اومده گفته آبجکت دیت اینفو شامل چه پراپرتی هایی هست year که همون سال باشه ماه روز ساعت و ساعت 24 ساعته که 0 تا 23 هست دقیقه و ثانیه و یه سری متد هم اگه اشتباه نکنم داره بله این متود هم متد فرمت هم هست که شما میتونید بهش فرمت بدید و ازش دیتا رو طبق اون فرمتی که دوست دارید بگیرید خب حالا من میخوام یه متن پروفایل با استفاده از این ها، البته آبجکت‌های دیگه این هم ما داریم مثلا نام فایل هست آدرس فایل داخل پروژه هستش که بعد کلاس نیم آخرین ویدایشه مثلا نام پروژه هست نام کاربری در واقع نام کاربری شما داخل جت پرینز آیدی جت هست که می از این وریعه به ها استفاده بکنید بریم یک پروفایل ایجاد بکنیم من می بنویسم که آدر برابر با با یمن و می اطلاعات شماره تلفنم رو مثلا بذارم و می خوام ایمیلم رو بذارم و سای تمبر رو میخوام تو تمام فایل‌های پروژه وقتی تغییرات بدم اینها ثبت بشه و بعد میخوام بیام بگم last modified تو وکشت last رو میام از واریای های این استفاده میکنم پیش بیسم فایل خودش یک آبجکته که اینجا اومده شرط داده من میتونم از این ابژکته از این variableی که داخل آبجکت هست لست مدیفای استفاده بکنم created at key ایجاد شده خب کی ایجاد شدهش رو از آبجکت today استفاده میکنم و format تابه یا متد format رو استفاده میکنم و داخل اون میام فرمت هم رو بهش میدم. و میگم طبقه این فرمت برای من تاریخ آخرین تغییرات رو درش کن. بیایید اسم پروژهمون رو هم بهش بدیم. اسم پروژه همون اسمیه که شما برای پروژهتون انتخاب کردین. اینجا PHP project project name و دیگه چی لازم داریم تست کنیم؟ همینا حالا پاست نیمم لازم نیست معمولا ولی این رو هم امتحان می‌کنیم. خب پروفایل ما ساخته شد با استفاده از دکمه validate میاییم بررسی می‌کنیم. بله میگه که شما فرمت رو اشتباه استفاده کردید. این بررسی می‌کنیم ببینیم که چرا فرمت اشتباهه و اصلاحش بکنیم این دیتیز فرمت که میتونه با دیت بیاد خب حالا خطاش چیه آها میگه که من کاراکتر آی رو نمی‌شناسم. حالا من فعلا آی رو استفاده نمی کنم ببینم که چه جوریه. HMS، احتمالاً HMS. بله. دقیقاً با ام بعد. می‌ذارم. چون داخل PHP ما با آی استفاده میکنیم و اینجا این شکلیه. البته یه داستانی هست. اونم اینه که نمیدونم این ام ماهه یا دقیقه است. حالا باید تستش بکنیم خب ما پروفایلمون رو ساختیم متنی که برای پروفایلمون در نظر داشتیم رو ایجاد کردیم من به عنوان برنامه نویسی که دارم پروژر می مینویسم این اطلاعات رو میخوام داخل همه فایل ها داشته باشم حالا باید برم تعیین بکنم که داخل هر فایل چطور این نمایش داده بشه از بخش فرماتینگ منوی پروفایل داخل پرفرنسز می رو می کنیم که مثلا در زبان اکمای سکریپت چهار به بعد جاوا اسکریپت در واقع اکمای سکریپت چه جور نمایش داده بشه اگر تنظیمات پیش فرض سیستم باشه این شکلی نمایشش میده. نو پروفایل بزنید وقتی ایجاد می کنید یا آپدیت می کنید پروفایل ها رو داخل این نو فایل ها اصلا پروفایل در واقع کپیلایتی سبت ثبت نمیشه. و اگر کاستومش بکنید می یه سری تغییرات بدید مثلا میگه که ابتدای متن رو من چند ستاره بزنم چند کاراکتر بزنم حالا این کاراکتر ستاره رو میتونید تغییرش بدید مثلا با نقطه شروع بکنید یا مثلا این شکلی سپریتر رو میتونید تغییر بدید یا اون اسپریترش رو و میتونید اینجا تعریف بکنید که یه چش کامنتارو ها بنویسه های متعددی رو براتون داره اگه باکس بزنید اینان میبنده آخرش رو و بدین برای پی اچ پی من تنظیم کردم که حتما دو تا ستاره اولش بزنه چون پی اچ پی و کلا جت برینز وقتی دو ستاره می‌خوره سبز رنگش می‌کنه و یه سری دیتاها تحلیل می‌کنه اگه یه ستاره باشه کامنتمون خیلی تحلیلی توش انجام نمیده فقط متنی در نظر می‌گیره خب حالا میاییم داخل کوپیراید و اینجا اسکوپ یا محدوده ای که میخواییم این پروفایل داخلش اعمال بشه تو این پروژه رو انتخاب بکنیم کلید به علاوه رو میزنیم اگر پروژیکت فایل رو انتخاب بکنیم فقط فایل هایی که داخل پوشه های پروژه هستند رو اعمال میکنه داخلشون کپیرایت میزنه و پوشه هایی که اکسکلود شدن رو دیگه کوپیرایدشون رو نمیکنه. اگر آل بزنید هم اونایی که اکسکلود شدن هم اونایی که داخل پروژه تون هستن همهشون مارک میخورن و گذینه های مختلف دیگه نون پروژیکت فایلز بزنید فقط اونایی که اکسکلود شدن رو میزنه و گذینه های فقط بخش تست باشه نمیدونم فایل های باز رو فقط بزنه طب که باز هستن رو بزنه ما آل رو میزنیم میخوایم همه یک پروژمون بشه. بعد حالا میانم یه دونه فایل جدید ایجاد میکنیم مثلا یه فایل PHP ایجاد میکنم ببینم که چطور کپیرایت رو اعمال میکنه همینطور که میبینید به محص اینکه من فایل رو میسازم ابتدای فایل تمام توضیحاتی که ثبت کردم رو مینویسه تا اینجاش استاتیک بود و از اینجا به بعدش عملاً داینامیک هست همونطور که میبینید تاریخ ها رو نوشته و همون طبق فرمتی که ما در واقع نوشتیم تاریخ رو زده اسم پروژه ما php project آدرس فایل داخل سیستم من و پستی که برای این فایل وجود دارد و اینجا درج کرده به صورت داینامیک و این بخش چیه حالا این بخش که میبینید اضافه شده این هم قابل تغییر هست بخش کپی رو داریم و یه بخش دیگه هم داریم برای فایل هایی که ایجاد میشن توسط PHP Storm یا حالا JetBrains IDE شما داخل بخش preferences میایم توی منوی editor و file and code templates حالا اینجا همونطور که دیدید وقتی من فایل PHP ایجاد کردم اتفاقی که افتاد این بود که یک کامنت دیگه‌ای هم داخل فایل من ثبت کرد من میتونم بیارم اینجا فرمت های مختلفی از فایل ها رو ایجاد بکنم و برایشون یه سری کامنت بذارم. بله من این من میتونم این کامنت رو اینجا بردارم و دیگه این کامنت عملاً عملا زده نشه. حالا برم یه فایل جدید بسازم و همونطوری که میبینید اون کامنتی که پارز میشد که داخل یه ویدیو جدا بهش میپردازم اینجا دیگه ثبت نمیشه اما هر فایل دیگه ای من بسازم کپی رایت من داخل اون اعمال میشه میبینید به زبان html به زبان css هر فایلی که من بسازم کپی رایت من به صورت اتوماتیک داخلش میخوره میدید فایل رو نوشته توضیحات ساعت و دقیقه و اینها نوشته فایل جاوا اسکریپت تمیجاد می تایپ اسکریپت تمیجاد می کنیم داخل همه ی فایل ها کپی من درج میشه خوب حالا فرض بکنیم که ما یه فایلی رو داریم و کپیرایت ما داخلش نخورده و میخوایم کپیرایت رو اعمال کنیم. حالا من کپیرویت رو پاک میکنم، دیگه اگه بازش بکنم، اتوماتیک کپیرایت نمیخوره. حالا چیکار بکنم که این کپیرایت داخل فایلی که باز هست و کپیرویت نداره اعمال بشه؟ برای این کار داخل مکبوک کلید Command و ان رو میزنید و این منوی باز میشه، منوی Generate و کپیرویت رو میزنید و این اعمال میشه. و داخل ویندوز از کلید آلت و اینسرت استفاده میکنیم آلت و که بزنید دقیقا همین منو باز میشه و میتونید کپی رایت رو بزنید و اعمال بشه زمانی که شما میخوایید فایلاتون رو بفستید روی گیت این گزینه آپدیت کردن پروفایل برای شما در دسترس است من این رژن کنترل رو بزنم این ایبلش بکنم و پروژه ما روی اعمال بشه وقتی که میخوام کامیتش بکنم یک گذینه اینجا دارم به نام اپدیت کوپی رایت حالا فرض میکنیم که من کپی رایت های فایل ها را پاک میکنم و فایل های پروژه ها تعدادش زیاده نمیتونم دستی چک بکنم که کدوم کپی رایت دارن ندارن و میخوام خود جت برینز برای من این کار رو قبل از کامیت کردن کتاب در واقع گیت انجام بده برای این کار میام اینجا و تیک اپدیت کپی رایت رو را میزنم و کامیتم رو انجام میدم حالا یه کامیت میزنم این عملا میره و این کار رو برای من انجام میده حالا اگر بیام و بررسی بکنم که چه کاری انجام داده گیت باید داخل این کپی رایت اتوماتیک اعمال شده باشه که شده. تا که میدونید من اینا رو پاک کردم اما به صورت خودکار داخل کامیتی که زده کپی ها رو اعمال کرده. موفق باشید. ممنونم از نگاه زیباتون با گیمن همراه بودید. اگر این کلیپ رو دوست داشتید که غرضا براتون کار هم بوده، کانال ما رو سابسکرایب بکنید و کلید زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید رو در اولین فرصت بتونید مشاهده بکنید. متحکرم ممنونم از نگاه زیباتون